Um, ég held að upphálskennar minn eru virgulega bjöggi. Hann gefur alveg kildi, er virguleg lærur. Ég rannsagir það mjög mikið hvort fara í HR eða einhvert annað og mér er bara að leyst miklu betur á HR. Miklu betri tengsli við aðdunulífið, miklu meira nátt við kennaranna. Uh, ekki vera feiminn, það eru allir sem eru nýjur sem eru að leita á einhverjum til að hanga með og vera mér. Já. Og yðurlega það var eina sem Það er ekki þarf eða bara eitt lítið hægt. Jógaherbeigi, slugnarherbeigi. Jógaherbeigi, slugnarherbeigi, hægt að sofna Svo er líka mjög duglega þær í að fá okkur að borða þá í snartlega á milli mænda <laughs> umstana. Það er ég leila málið sem er því hóttið í